керівник серісного центру. Ну, так. А можете кортку взяти з собою? Ми з вами на вулиці вийдемо. я ну, Щось хочу запитати, якщо можна. Вірно розумію, потрапити до експертів можна або з того боку, або з цього, так? З того боку, якщо я бачу, від є також знак заборони. Експерти це тут, так? Так. О, з того боку я не можу потрапити, тому що там є знак, Е, Михай... ми встановили, через поліцію попросили, щоб, щоб тут стояв знак, що заборонено було. Але щоб громадяни могли звернутися до експертів, тут їх не було. Скажіть мені, будь ласка, що це за табличка? Вона є в ПДР? Ви знаєте, який це знак? Його номер, назву? То я вам підскажу, це забороняючий знак. Да. Цей знак говорить, що не можна їхати в будь-якому разі під цей знак на автівках. Так, так. Добре. Скільки я розумію, це табличка з го розділу ПДР. Це знак забороняючий, наскільки я пам'ятаю, 3, 2, щось таке, забороняючий. Такі таблички не встановлюються зовсім з цим знаком. З цим знаком зовсім не можна будь-що встановлювати. Не можна. Тобто, якщо я користуюсь ПДР, буду намагатися потрапити вам до сервісного центру, то я не буду мати змогу, тому що це порушення. І з того боку, і з цього боку. Тобто, всі ці автівки, які заїжджають, чи зараз тут знаходиться, вони порушують ПДР. Як ви, як ви особисто організували цей доступ з порушенням ПДР? Ж я, я вважаю, що є у вас там декілька фахівців, які трішечки знають ПДР, так? То ходімо, спитаємо, чи це законно, чи як витрапляти. Тому що я не розумію, як ця автівка, наприклад, сюди без порушень правил потрапила. Не розумію зовсім. Я керівник цього приміщення середусного центру, я не, я не відповідаю Ваше... за встановлені... Добре, я зрозумію вашу знаки. позицію, я зрозумів. Це в ваших повноваженнях? Налагоджувати Нови доступ. Ні, налагоджувати безперешкодний доступ до отримування сервісів. Ваше чи ні? Є хтось в МВС, там, в сервісному центрі, хто ну, знає ПДР? Людина якась. Усіх є посвідчення водія. Ні, посвідчення водія – це не, ще не, не впав, що люди знають ПДР. Це таке. Ну, давайте зараз подивимося. Ну, це те саме, що колись питають. Є ну, правила дорожнього руху.